Хмельничанка Ольга разом із своєю шестирічною дочкою Аною наразі перебувають у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Жінка каже, в палаті тепло. Вночі ми спимо, я, наприклад, футболок і в мене мала взагалі тільки в майсті і в трусиках спить. Батареї Хмельницької міської дитячої лікарні теплі від учора. Запустили опалення у всіх відділеннях медзакладу пізно ввечері, говорить заступниця директора з медичної роботи Лідія Перебейнос. За її словами, наразі в приміщенні плюс 21. У нас теплозберігаючі технології працюють, У нас є вікна, які зберігають тепло, стіни утеплені. Дітям комфортно. Бо якщо буде температура, раптом температура повітря буде плюсовою достатньо високою, тоді на день опалення відключається. Ми так практикуємо багато років вже поспіль. Тоді тільки вночі буде включатись опалення. Ну наразі ми маємо сьогодні в день теж тепло. Окрім медзакладів, опалювальний сезон розпочали і в дитячих садочках. Навідатись у садок ми не змогли. Через карантинні обмеження сторонніх не пускають. Телефоном директорка дитячого садка номер 9 Кобзарик Людмила Королишина каже, у них в приміщенні тепло. Температура повітря коливається від 18 до 20 градусів. На нашому закладі стоїть пункт який називається ІТП, так, тобто пункт, який регулює температуру і відстежує температуру в закладі. Якщо там є датчики тепла, ми відстежуємо температуру протягом дня. Якщо задовільна температура на вулиці, відповідно зменшується подача тепла. Наразі 46 дитячих садочків Хмельницької тергромади та сім лікарень опалюються, говорять директори теплопостачальних підприємств міста. У нас 32 садочки від нас опалюються. Ми до всіх садочків сьогодні подали тепло. Більше того перевірили, яка температура в приміщенні. Воно прогрілося. По лікарнях картина така. Згідно листів, хто звертається і згідно цього розпорядження на сьогодні. Це інфекційна лікарня, це шпиталь ветеранів Туб тубдиспансер теж там в Ружичній, перенатальний центр обласної лікарні. Питаль по Чорновологі, лист ще був 1 першого жовтня, але вони сьогодні відмовились. Садочки всі запущені, обігріваються. Ті лікарні, які згортаються до нас, ми теж підключаємо. Вони, вони на свій розсуд, якщо в них дійсно холодно, в будівлях. На сьогоднішній день підключено три лікарні. Вартість газу цьогоріч суттєво збільшилась у порівнянні з минулим роком, зазначає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Обсяг один, якого цілком може не вистачити для Потреб населення обсяг 1 у нас 7,50 плюс 2 гривні, транспортування 9,50, у тарифі біля 7 гривень. І, власне, обсяг 2 на жовтень взагалі 25 гривень за один кубічний метр. Це опалення буде дуже дороге. За словами чиновника, подати тепло у школи та житлові будинки обіцяють наприкінці жовтня. Катерина Шевчук, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький.